Oh, اشراف لابس ثوب الزفاف ابيض فيه العفاف كامله بدله شيخه هند من ناس اشراف اقباله تزين العرايس اقباله ما والقد مايس بسم الله بس حقا هند <تصفيق>